Saat ohjausta ja tukea verkko-opintoihisi tukitiimistä, johon pääset liittymään Moodlen kurssialueella olevasta linkistä. Tukitiimin työtilassa Teams-sovelluksessa voit kysyä neuvoa opettajalta, keskustella muiden verkossa opiskelevien kanssa sekä osallistua verkko-opetustuokioihin. Ensimmäisenä työtilassa näkyvät viestit. Viestiseinälle voivat kirjoittaa kaikki tukitiimin jäsenet, ja viestit ovat myös kaikkien tiimiläisten nähtävillä. Kun haluat ottaa yhteyttä opettajaan tai opiskelijaan yksityisesti, valitse Teamsin valikosta Chat. Voit aloittaa uuden keskustelun kirjoittamalla vastaanottajan nimen sivunäkymän yläreunassa olevaan hakukenttään. Valitse yksi tai useampi vastaanottaja ja kirjoita viestisi sivunäkymän alareunassa olevaan tekstikenttään. Voit käyttää myös kuvia, hymiöitä ja GIF-kuvia. Opettaja julkaisee tukitiimissä yleisiä ohjeita ja palautteita. Seuraa siis tukitiimin viestittelyä säännöllisesti.